askas te djuši no many see your mess so da te bi pish da si ipak njemu ta kao si klishe nemoj da mi pričaš lepo ikada više baziš se nikad samo zapreti trudno što se sa drugom budeš sad u toj sobi bez nas A sad da jasno pije Da greh si u svari Nemir u glavi I dobro znam što ide Ja ne bih u našvi Leci u glavi A bebe zašto kriješ Da njem si u svari Sve tu pamtim I sve je tako Više Juš jednu mi raspi piše Da više nisam tvoja Bio si čist grek Bar da sam bila loša Ne prilazi bliže Ne želim ništa od nas Idi jer idem Nek te ima ona Nije ti čudno što se sa drugom Budiš sad u toj sobi Bez nas Ili da Navike čudo ti Ljubinju, dok ja ludim klubom gorim bez nas Gde sam? A, a sada jasno pijer Da kreš si u stvari Nemir u glavi I dobro znam što ide Ja ne bi u naši Leci u lavi A bebe zašto kriješ? Da njem u stvari, sve ti tu pamtim, i sve tako pliše, al' beži radi, još jednu mi raspi.